Chápete, je to všechno strašně zašmodrchaný. Pořád to odkládám a nemůžu se do toho učení vůbec donutit. Do toho jsme se věli do vlasu s přítelem a já se teď prostě nemůžu na nic soustředit. Dokonce i hrozně špatně spím. Kolikrát si převaluji v posteli několik hodin a... Promiňte, že vám to tady vyprávím tak neučesaně. Ale já už prostě nevím, co mám dělat. Drahoušku, osvědčená rada. Zůstaň v pohodě, nech věci náhodě. Hmm. A nebo potom, pročistit čakry magickými kameny. Kameny už nestačí? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.